මාදි නුබතමා සිත ලඟබද සැටනා කුරුටෙක කටලෙනා නුඹානි වඩ මාරි සුකුමානි නුබතමා teene bitti hai taaki hoya duniya dukha tu babu re ki mama ta tu iski hoya vaa na suroch ke taa laa sab din ma ke hite me dura hai dukha di ali lady eri ene ninde na ke magne te hai hazari siheeri maa tu taklam dam dena turu dam tak dena tuwa nari කුමාලි ඔබ තමයි සුළඟ මන කෙතනා කුරුටෙමක දෙකලනා රුව නැරි වනමාලි කුමාලි ඔබ තමයි උහුරු සුදු ද නොලන්න <muchas> කපා ඔය සිනා මා සිතේ මැඟුනා මහතුන් නගලා සුදු නුරා මාරුසේ පාуна මදේලා විදලා දහිසේ මුණ වද හංගලා දිගුවා සේනසේ කට දිරාන නුරලා හේ නැතිද නැතිද පැතිද ජීවේ හිදේ ඔයා ඇස් නිම්මා තුමා ඒ ජනුන ජනුන ජනුන හඟුම විදින්නේ මම දන්නි සින්දමල Rooanetha gaga junuta, dailu nu hengu mahadapura Oya dikabade sabala, hi hiya akaroma Dura dura bagiya, no daddy lower natin ravella Udho si hi daya tinura, hindi mi duvela kamehma Nesuna, seki vata bala giyya, dudu nubajama bevila Nubage nagiyya hitama hitama hitama hitama bala giyya, dudu nubajama bevila is uranga nadi න්රි <t>